minun puheenvuorossani on tarkoitus käydä läpi vähän hallitusohjelmaa hyvinvoinnin ja terveyden ja käyn myös siitä turvallisuuden näkökulmasta, minkä tuossa Markkukin otti avauspuheenvuorossa esille. Et meillä on tällainen vähän laajempi näkökulma aika lailla on nyt näissä, näissä asioissa kaiken kaikkiaan yritetty ottaa esille. Mulla on tosi iso joukko PowerPoint-kuvia, en kaikkia käy niitä läpi, tässä varmasti hyppäsin muutamia yli, mutta tämä esitys tulee saataville kaikille, että voitte niihin tutustua sitten myöhemmin vielä, vielä tarkemmin. Tuossa avauspuheenvuorossa jo tosiaan Mark joku verran jo koskettelikin tätä hallitusohjelmaa ja sen sisältöä. Ähm, tässä näkyy nämä meidän pääteemat, mitkä uudessa hallitusohjelmassa nyt on. Eli nyt hallitusohjelma on vähän erityyppinen kuin mitä aikaisempina äh, kausina on ollut. Eli on lähdetty ilmiöpohjaisuudesta. Eli lähdetty rakentamaan niitä sisältöjä tiettyjen teemojen ympärille. Ja se on ollut osalta niin aika hyvä ja hieno asia, sikäli että niin kuin nyt on kirjattu, niin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveydellistäminen ja järjärjestyksen kaventaminen on poikkile leikkaavina teemoina, varsin monissa näissä. Hyvin ilahtuneena tätä ohjelmaa virkamiehenäkin olen, olen lukenut silloin, kun tämä, tämä julkistettiin. Eli siellä on todella paljon otettu huomioon muilla sektoreilla valmistelussa hyvinvointi, terveys, eriarvoisuuden kaventaminen. Se on hyvä, mutta toisaalta se on meille iso haaste siinä toimeenpanossa. Eli kun sitä on vähän joka puolella, miten me kootaan se yhteen, miten me viedään sitä yhdessä eteenpäin. Tämä ei koske pelkästään meitä tuolla ministeriössä, vaan tämä koskee tietysti ihan kaikkia muitakin koko meidän omaa toimintakenttää. Eli miten me saadaan rakennettua niille kirjauksille käytännön konkretiaa ja työtä ja vietyä niitä eteenpäin. Ettei käy niin, että ne on vain niitä kirjauksia, jotka jää sinne ilmaan. Siinä on olemassa sekin riski aika lailla. Tähän kuvaan on erityisesti laitettu eri, eri värisellä tuo keltainen, oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukauttava Suomi. Se on se, joka päävastuu valmistelussa oli sosiaali- ja terveysministeriöllä ja meidän hallinnon alalla, ja jossa on kaikkein eniten nimenomaan soteen liittyviä sisältöjä. Mutta todella niin kuin tuolla muista, muista otsikoista löytyy hyvinkin paljon sitten näitä, näitä poikkileikkaavia teemoja. Vähän sisällöistä. Ennen kaikkea tuossa, kun oli se keltainen pallukka siitä sote-kokonaisuudesta, niin tässä näkyy listaa siitä, että mitä kaikkea hallitushamaan on kirjattu nyt, mitä kaikkea on työn alla ja näistä ei tuossa ollut aikaisemmin nyt vähän kuultiinkin. Eli toki soteuudistus ilman muuta, mutta sen lisäksi on hyvin vahvasti iäkkäiden palvelut, vammaispalvelut, lapset, perheet. Hyvänä edistäminen, asiakasmaksut, digitalisaatio ja niin edelleen. Eli koko tämä lista, täällä on todella paljon isoja, hyvin konkreettisia asioita, joita viedään, viedään eteenpäin ja joiden öö, Pohjalta sitten tulee erilaisia, niin kuten esimerkiksi mielenterveysasioista oma mielenterveysstrategiansa hyvin laaja-alainen, poikkihallinnollinen, Samoin iäkkäiden palvelujen osalta ollaan ikäohjelmaa valmistelemassa poikkihallinnollisesti hyvin laajasti muiden, muiden sektoreiden kanssa. Eli näiden otsikoiden sisällä ollaan viemässä eteenpäin konkreettisesti asioita hallitusohjelman toimeenpanossa. Ja parhaillaan itse asiassa vielä viimeistellään näitä suunnitelmia siitä, että mitä nämä, mitä nämä konkreettisesti tulee tulevina vuosina olemaan. Jos sitten palataan siihen, että mainitsin, että hallitusohjelma on hyvin poikkihallinnollisten hyvän ja terveyden ja turvallisuuden edistämisen näkökulman esille ottava, niin tässä on kuva, joka on varmaan kaikille tuttu, tai toivon, että on tuttu, jotka tekevät hyvän ja terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvää työtä. Eli kuvaa tavallaan sitä, miltä pohjalta me ollaan itse asiassa vuosia tehty työtä. Se on hyvä pohja myös, kun mietitään sitä, että millä tavalla niitä hallitusohjelman poikkihallinnollisia linjauksia viedään eteenpäin, mihin me pyritään miten me toimitaan ja mihin kaikkeen tämä työ kohdistuu. Ja silloin siellä tarvitaan todella, niin kuten tuossa sateenkaarikuvassa näkyy, no eri sektorit ja eri, eri toimintalohkot. Niin että tavallaan tältä, tältä pohjalta hyvin voisi sanoa, että hallitusohjelmassa nyt viedään eteenpäin sitä, mitä me olemme tehneet jo pitkälti ja miten me ollaan tätä työtä, työtä hahmotettu. Ähm. Jos sitten poimitaan hallitusohjelmasta nimenomaan niitä jotka, linjauksia, jotka koskevat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä, ihan selkeästi suoraan lainattuja kirjauksia, niin tässä näkyy nämä kuusi ranskalaista viivaa, pallukkaa, jotka voisi sanoa, että on ehkä niin niin selkeimmin, konkreettisemmin asiaa esille nostavia, nimenomaan ehkä tuottsaten näkökulmasta. Eli hyvinvointitalous uutena käsitteenä. Mä käyn sitä vähän tarkemmin läpi vielä tuolla myöhemmin. Sitten toisaalta ihmisten omat mahdollisuudet tehdä, tehdä hyviä valintoja. Toisaalta sitten päätösten hyvinvointi ja terveysvaikutukset. Eli hyvä. Mandaatti nyt lähteä toimimaan tällä alueella, mitä tekin kaikki olette toivon mukaan jo tehneet hyvin paljon omilla, omilla tehtäväalueillanne. Toisaalta sitten sinne sote- ja sote mahdollisuudet luoda elintapaohjauksen hyviä toimintamalleja, toteuttaa ennaltaehkäisyjä toimia, se on kirjattu toinen hallitusohjelmaan riippuvuudet, tapaturmat, väkivalta, niiden vähentäminen ja toisaalta sitten järjestöjen toiminta hyvinvoinnin ja terveyden Eli tällaisia aika konkreettisia asioitakin hallitusohjelmaan on kirjattu, mutta toki ne on kirjattu sinne näin ja nyt me tarvitaan myös siihen konkreettia, että mitä tämä, miten me viedään näitä eteenpäin käytännössä. Mutta näistä meillä löytyy nyt tuki tuolta hallitusohjelman kirjauksista. No sitten jos mietitään, että tuota, me palaan vielä, vielä tähän poikkihallinnollisuuteen, kuntien rooli on ollut hyvin tärkeä ja kuntien rooli tulee olemaan hyvin tärkeä siinä, kun me viedään näitä asioita eteenpäin. Voi sanoa, että niin Markkku tervahautakin tosiaan viittasi siihen, että me ollaan kansainvälisesti monessa asiassa edelläkävijöitä, niin tämä on ehkä sellaisia, voidaan sanoa, että me voidaan todella olla ylpeitä. Meillä suomalaiset kunnat kunnissa tehtävä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työ on ainutlaatuista. Se on sellainen, mitä voidaan mistä tahansa ylpeästi esitellä, ja, ja missä todella niin kuin on hyvä pohja myös tuleville vuosille, ja kun mietitään tätä hallitusohjelman toimeenpanoa. Eli siellä on nämä kaikki toimijat, jotka, jotka tarvitaan Tarvitaan ja jotka yhdessä voi viedä eteenpäin sitä, että kuntalaisten hyvinvointi ja terveyserot vähenee ja ihmisillä on paremmat mahdollisuudet osallistua itseään ja omaan yhteiseen koskevaan päätöksentekoon ja niin edelleen. Eli, eli tavallaan meillä on olemassa tällainen aivan ainutlaatuinen alusta, joka nyt, jonka rooli ei tule katoamaan, vaikka me puhutaan soteuudistuksesta ja meille tulee uudet alueorganisaatiot mukaan tämän hallituskauden aikana, niin siitä huolimatta kuntien rooli edelleenkin on, on ihan yhtä merkittävä ja, ja tärkeä tulevaisuudessakin. Ja nämä työkalut, mitä siellä, siellä on käytössä, nämä ovat hyvin tärkeitä, niin kuten tuossa tosiaan pääjohtajan puheenvuorossa nosti esille, niin tämä tieto toiminnan perustana on hyvin tärkeää hallitusohjelmassa ja se samalla tavalla myös siellä paikallisesti kuntien strategisen johtamisen lähtökohtana tieto, toimivat rakenteet, resurssit ja toisaalta myös sitten tämä asukkaiden oma aktiivinen osallinen rooli ja poikihallinnon yhteistyö. Eli kaikki, kaikki tämä, tämä niin tavallaan tarvitaan siihen, että, että saadaan vietyä eteenpäin myös näitä, näitä hallitushomman linjauksia siellä paikallisella, paikallisella tasolla. <köhö> mutta meillä on tosi hyvä pohja siihen olemassa. No ehkä tässä yhteydessä voisi mainita sen, että teollinen ennakkokysymyksiä oli lähetetty etukäteen, niin siellä oli kysytty kuntien tulevasta roolista, mutta siitä puhuinkin tuossa jo, mutta ehkä tässä yhtenä yksityiskohtana se, että Meillähän edellisellä hallituskaudella ja jo sitä ennenkin vähän valmisteltiin tätä uh, kerrointa eli, eli kannustimia kunnille ja, ja tuleville maakunnille hyvinvoinnin terveistämisen toteuttamiseen. Se työ on edelleenkin nyt etenemässä ja, ja uh, valtiovarainministeriön johdolla nimenomaan sinne kuntien suuntaan ollaan nyt joka tapauksessa uh, kehittämässä tulevina vuosina uh, tätä kerrointa. Eli et, et vaikka tämä soteuudistus etenee omaa rataansa, niin tämä kuntien hyvinvoinnin terveistämisen kerroin työ on mene meneillään ja, ja toivon mukaan saadaan aika nopeastikin sitä vietyä eteenpäin niin, että, että tämä kerran tulisi sitten käyttöön tässä jo, jo mahdollisesti ää, aikaisemminkin kuin tuo sote-uudistus. Eli työ etenee siltä osin kunnille tukea tässä. No, sitten mä sanoin, että mä otan vähän tarkemmin esille tuo, tuota, tuossa hallitusohjelmassa mainitun hyvinvointitalouden eteenpäin viemisen. Tämä on teema, joka on ollut Suomihan on tällä hetkellä tuolla EU-neuvoston puheenjohtajana ja nimenomaan siellä meidän terveys-, sosiaali- ja terveyssektorin pääteemana ollut hyvinvointitalous, teeman eteenpäin vieminen, eli Economy of Wellbeing. Ja se on ollut aika mielenkiintoinen harjoitus sekä että nyt meidän puheenjohtajakausi alkaa olla jo vähän niin kuin yli, niin tämä hyvinvointitalous, teeman eteenpäin vieminen on ollut siis todella Voisi sanoa menestystarina sillä tavalla, että, että se on saanut valtavan hyvän tuen tuolta muista jäsenmaista, pidetty tosi tärkeänä, ja, ja äh, monella tavalla tuntuu, että et, et varmaan eteenpäinkin mennään tämän jälkeen. Äh, meillä on nostettu siellä esille sitä, että, että miten me otetaan rinnakkain ihmisten hyvinvointi- ja talouspolitiikka, eli hyvinvointipolitiikka talouspolitiikka, samalle viivalle, Molemmat vaikuttaa toinen toisiinsa, on edellytyksenä toinen toisilleen ja, ja sitä nimenomaan on yritetty viedä eteenpäin. Me ollaan siellä EU-ssa yritetty jonkin esimerkkien kautta nostaa tätä esille, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Me ollaan nostettu mielenterveys, esimerkiksi työelämän näkökulmasta. Mielenterveys on mitä suurimmassa määrin myös taloudellisesti iso asia. Toisaalta me ollaan nostettu sitten yleisiä äh, tällaisia ehkäisevään toimintaan liittyviä asioita, me ollaan nostettu antibioottiresistenssi, eli konkreettisia asioita, joiden kautta me ollaan saatu niin avattua sitä, mistä on kysymys. No, työ jatkuu siellä. Mutta se, mikä tässä oikeastaan voisinko heittää pallona, on se, että EU-ssa viedään tätä eteenpäin, mutta nyt meidän pitäisi viedä myös kansallisesti sitä. Toisaalta näkisin, että tämä on sellainen mahdollisuus meille, että me ollaan EU-ssa saatu profiloiduttua tällä, me ollaan siellä yritetty kehittää tätä asiaa. Nyt meillä on mahdollisuus ja toivon mukaan myös käytetään tämä tilaisuus sillä tavalla, että me voidaan myös kotimaassa viedä tätä eteenpäin. Voisi sanoa, että ei tämä nyt ole mikään mahdoton tehtävä varmaan, varmaan jos ajatellaan. Öö, Pitkälti tässä on pohjana ehkä se meidän työ, mitä me olemme tehneet terveys kaikissa politiikoissa näkökulmasta. Meidän aikaisemmat puheenjohtajuuskaudet 2006 nostivat esille tämän, ja, ja voisi sanoa, että tämän seuraava askel siinä, että miten me voidaan miettiä sitä, että miten hyvinvointi ja terveys saadaan otettua myös vahvasti talouden rinnalle. Eli tähän kuvaan on nyt vähän kuvattu, koottu sitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Eli lähdetään siitä, että ensinnäkin yhteiskunnassa niin tosiaan kaikki on osallisia ja kaikilla on mahdollisuudet yhdenvertaisesti hyvää elämää. Tämä on yksi sellainen, mikä on myös tässä tämän talouden näkökulmasta merkittävä, että yhteiskunnalle vakaus säilyy. Että se on yksi ihan, ihan perusasioita täällä. Ja silloin tavallaan voidaan vaikuttaa siihen, että, että myös talouskasvu on omalta osaltaan osa tätä yhteiskunnallista kehitystä. Tämä liittyy hyvin paljon tuohon YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin, toisaalta sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseen. Eli Meillä löytyy niin kuin, kansainvälinen viitekehyskin hyvin, hyvin tähän taustalle. Ja tässä kun me on pidetty tätä teemaa esillä tuolla EU:ssa, niin me on nostettu esille se, että meillä OECD-tilastojen mukaan niin ehkäisevään toimintaan terveysbudjeteista käytetään vain noin kolme prosenttia. Tietenkin se on, silloin on kysymys terveysbudjetista, täytyy ottaa huomioon, että sitä työtä tehdään muuallakin kuin terveydenhuollossa, mutta siitä huolimatta niin tämä kertoo ehkä jotain siitä, että minkälaisessa tilanteessa me ollaan ja mitä me voitaisiin ehkä tehdä toisin. No tässä on sitten vähän vielä asioita, jotka Jotta me voidaan hyvintitalousasia viedä eteenpäin, niin, niin mitä me tarvitaan? Tämä on oikeastaan niitä asioita, mitä me tarvitaan hyvin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisessä yleensäkin. Mutta ihan välttämätöntä, jotta me saadaan vietyä, vietyä tätä kokonaisuutta eteenpäin. Eli äh, miten me voidaan osoittaa se, että mitä hyötyä on hyvinvoinnin edistymisen eri asioiden vähentämisestä. Eli me tarvitaan siihen kunnon työvälineitä. Me tarvitaan sinne Selkeästi tietoa, millä me tunnistetaan, miten me seurataan näitä ilmiöitä ja ennen kaikkea sitä, että me voidaan myös saada osoitettua ne yhteydet sinne, sinne talousnäkökulmiin. Ja tuo sama, mikä tuolla aikaisemmin oli esillä hallitusohjelman pohjaltakin, niin vaikutusten ennakkoarviointi hyvin tärkeänä. Ja silloin tarvitaan myös se talousnäkökulma siihen mukaan. Me tarvitaan tietoa toimenpiteiden vaikutuksista, vaikuttavuudesta, kustannuksista. Ja toisaalta se myös vähän uuden tyyppisiä tarkastelutapoja siihen, että, että minkälaisia, kun on kysymys usein usein isoista ilmiöistä, laajoista ilmiöistä, joilla on paljon erilaisia ulottuvuuksia, niin miten me saadaan koottua niistä tietoa? Ja tämä on oikeastaan sellainen haaste, että tässä nyt ennen kaikkea, että palloa on yritetty heittää THL suuntaan. THL on tässä tosi tärkeä toimija ja varmaan antaa meille tähän paljon työvälineitä ja, ja, ja asiantuntemusta ja tukea. Täällä eturivissä kaikki hymyilee sen että näin no se tietenkin on, eikö niin? Kyllä, hyvä, hienoa. Mutta tosiaan, niin kun itse näen tämän mahdollisuutena, eli että me voidaan tätä meidän kansainvälisesti eteenpäin vietyä teemaa myös Suomessa viedä, viedä eteenpäin. Samalla tavalla kuin meillä on itse asiassa se terveys kaikissa politiikoissa teemakin on ollut, ollut sellainen, jota, jota itse asiassa voi sanoa, että juuri ne kunnat toiminnallaan on pienet eteenpäin, paremmin kuin ehkä me täällä valtakunnatasolla. No, sitten vielä tuohon hallitusohjelman muihin kokonaisuuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta niin tässä on nyt kuva johon itse asiassa Markku hautokin viittasi. Eli, eli hyvin vahva painopiste tulee olemaan, olemaan tai on jo lähtenyt liikkeellekin, on tämä tulevaisuuden sote, sote, sosiaali- ja terveyskeskusohjelma. Ja, ja tota, sen osana todella niin kuin yritetään viedä eteenpäin jatkossa sitä nimenomaan ihmisten lähellä olevia palveluja ja niiden toimivuutta. Tähän on kirjattu noin viisi ranskalaista viivaa, jotka on, on tämän kokonaisuuden tavoitteena. Eli Tällä ohjelmalla ja siihen liittyvillä hankkeilla pyritään lisäämään palvelujen, parantavan palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Ja yhtenä tosi tärkeänä painopisteenä siellä on painotus ehkäisevässä ja ennakoivassa työssä. Laatuvaikuttavuus, monialaisuus, yhteentoimivuus, kustannusten nousuhillintä jälleen kerran että palloja heittelen, niin mielellään tuon, tuon ehkäisevan ja ennakoivan työn näkökulmaa tälle porukalle nostaisin esille, koska kun tätä hanketyötä nyt lähdetään viemään eteenpäin, niin jos ei tämä näkökulmaa mukana siellä, niin kyllä meillä on ehkä hiukan huonolla pohjalla viedä eteenpäin tätä koko, koko sote-keskusohjelmaa. Tuossa on samassa kuvassa myös näkyvissä tuo sote-rakennusuudistuksen kokonaisuus, eli, eli noin 18 maakuntaa alustavasti on tai, tai aluetta tulossa viisi yhteistoiminta-aluetta ja sitten tuota, maakuntien monialaisuutta ja verotusoikeutta selvitellään sitten erikseen parlamentaarisen valmistelun kautta. Tässä vain samat asiat vielä, vielä listanomaisesti, eli, eli tota, ajatus on ö, linjaus tällä hetkellä, että et sote- ja rakenneuudistus käytännössä tarkoittaa noita, noita tota, itsehallintoalueita ja toisaalta hyvin vahvasti tämä julkisten palvelujen vahva rooli. Ö, niin, että, että palveluja täydentää yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnolla niin, niin kuin tähänkin asti on hyvin, hyvin vahvasti ollut. Parhaillaan on menossa tämä kuntien roolin selvittäminen, että mitä, mikä se on tulevaisuudessa. Se valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. ja Myös sitten Uudenmaan osaltahan selvitellään myös tilannetta. Siitä varmaan on, olette lehdistä lukeneetkin. että, että tuota Keskustelua käydään kovasti, mitä se tulee olemaan ja mitä ratkaisuja sieltä tullaan, tullaan sitten tekemään. Mutta nämä on vielä todella auki, mitä se tulee käytännössä olemaan. Rahoitus edelleenkin pohjana on se, että menee pääosin maakunnille tai alueelle valtiolta tarve kriteerien pohjalta, jota ollaan muokkaamassa. Ja tässä nyt myös sitten tullaan ottamaan huomioon jatkossa myös sekin, sekin se hytekertoimeen hyte osuus, mutta sitä tehdään nyt josta niin sanoin niin kuntien osalta. Ja vähän tarkemmin vielä tuosta sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta. On kuvattu sisältöä ja mitä, mitä mihin sillä pyritään. Eli sujuvat palvelujen saanti, asiakaslähtöisyys, työjaan kehittäminen, moniammatillisuus ja sosiaalihuollon roolin painotus on hyvin vahvasti nyt painopisteenä. Et sitä erityisesti yritetään saada tähän, tähän kokonaisuuteen mukaan. Et ei puhuta siis terveyskeskuksista, vaan sote-keskuksista. Johtaminen, näyttöön perustuva toiminta ja toisaalta se digitalisaatio ja erityistason konsultaatiot on tarkoitus tuoda mukaan tähän kokonaisuuteen. Ja tutkimus- ja kehittämistoiminta, jotta tavallaan saadaan myös se näkökulma vahvemmin mukaan kuin mitä se on tällä hetkellä ollut. Eli nämä ovat nyt niitä ajatuksia, mitä tuohon ohjelmaan on suunniteltu. Ja, ja tota, katson, tässä on tämä kuva, mä luen, että mä hyppään tämän yli. Tässä on vähän avattu sitä, mitä kokonaisuuksia on ajateltu tähän kokonaisuuteen. Ähm. Joo. Mä näytän, hyppään nyt vähän eteenpäin täältä sote sotekeskusohjelmaan sen takia, että mä haluan näyttää, että tota, STM on asettanut, STM ohjaa tätä työtä, mutta THL-rooli tulee olemaan hyvin tärkeä tässä kokonaisuudessa. Eli, eli tulee erityisvastuualueittain koordinaattorit, ja, ja täällä on tosiaan valmistelu, näkyy tuossa nimet, ketkä, ketkä thl on sitten niitä, joihin voi ottaa yhteyttä. THL-rooli tosiaan tulee olemaan hyvin tärkeä tässä. Ja nyt parhaillaan on valmistajalla valtionavustusasetus, jolla tullaan myöntämään sitten näihin kehittämishankkeisiin rahaa. Ja tässä nyt tiedoksi tosiaan hyvä teillekin kaikille, että, että joulukuussa tullaan julkistamaan avustus, avustuksia koskeva opas, jossa avataan sitä, minkälaisia sisältöjä vähän käytännössä näihin hankkeisiin halutaan. Ja kun niitä aletaan valmistelemaan niitä hakemuksia, niin, niin todella niin kuin, Toivottavasti siellä on hyvin laajalasti mukana myös ehkäisevä toiminta ja hyvinvoinnin ja terveydellistäminen, jotta saadaan hyviä, hyviä hakemuksia ja hyviä kokonaisuuksia sinne, sinne alueelle. Eli, eli se on tosiaan tulossa, tulossa tuossa tota, aikataulu näkyy tässä vielä. Eli, eli todella tuossa joulukuun puolivälissä ja tota, sitten tuossa ensi vuoden alkupuolella tulee sitten tämä hankkeen ensimmäinen hakuaika. Mä tiedän, että monet alueet on nyt jo aloittanut tätä työtä, ja tiedän, että ihan iloisesti olen kuullut, että, että monella alueella on myös nyt jo mietitty tätä hyvinvoinnin ja kokonaisuutta sinne mukaan. Eli toivottavasti kaikki muutkin alueet ottavat tämän huomioon. Mä näytän muutaman kuvan vielä, mä tiedän, että tässä on aika alkaa mennä. Mutta palaan sen verran tänne, tänne tota, että mä näytän tämän. Mä en tätä kuvaa mene sen tarkemmin läpi, mutta tämä on hiukan muokattu kuva, sellainen, joka olette ennenkin varmasti nähneet siitä, että kun me viedään hyvänä terveyden ja turvallisuuden edistämistä eteenpäin, niin siinä tarvitaan yhteistyötä, siinä tarvitaan toimijoita, siinä tarvitaan kunnat, siellä tarvitaan nämä alueelliset soteorganisaatiot, jotka nyt on muodot, tulevat muodostumaan, ja siihen tarvitaan rakenteet, jotta me voidaan, voidaan näitä asioita viedä eteenpäin. Eli vaikka me lähdetään sote-keskusasioita viemään eteenpäin omana kehittämishankkeena, niin sote-keskus ei voi yksinään toimia, vaan siellä tarvitaan ne kaikki muutkin toimijat. Siellä tarvitaan myös järjestöt ja, ja muu, muu joukko, joka tota, on näitä asioita viemässä eteenpäin. Eli yhteistyötä ja sille rakenteita. Ja sitten vielä pari mainintaa. Mä en käy tätäkään tarkemmin läpi, mutta mä mainitsin tuolla aikaisemmin, että järjestöt on hallitusohjelmassa nostettu moneen kertaan hyvin tärkeäseen rooliin. Tässä on kirjauksia, jotka on koottu hallitusohjelmasta. Ja järjestöt todella on sellainen voimavara, joka on hyvin tärkeä ottaa mukaan myös tässä kokonaisuudessa. Te kaikki tiedätte, kuinka tärkeää se yhteistyö on. Se ei ole selvä. ja varsinkin nyt kun taas lähdetään uudelta puhelta viemään eteenpäin tätä, tätä koko sote- aluehallintouudistusta, niin tärkeä muistaa järjestöjen rooli. Ja tämänä jätän viimeiseksi tässä. Eli vähän niin kuin haasteena, että onko tämä nyt se tulevaisuuden kuva, jonka varaa me voidaan rakentaa tulevaisuus? Onko se toivon mukaan se on tämän näköistä tulevaisuudessa? Hyvinvoinnin terveyden turvallisuuden ja turvallisuuden edistäminen. Eli meillä olisi hyvinvointitalous, jota kävin läpi, olisi vakiintuneen ajattelutapana, toimintamallina. Eli sen pohjalta jätän asioita eteenpäin. Meillä on strategisen johtamisen keskiössä näin hyvinvointi, terveys ja arjen turvallisuus. Tiedolla johtaminen, hyvin vahvasti se, mistä lähdetään liikkeelle. Me tunnistetaan eriarvoisuus ja tehdään päätöksiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan sen vähentämiseen. Ja me tiedetään ja tunnetaan, mitkä ovat tärkeitä yhteyspintoja, yhdyspintoja, jotka on välttämättömiä, joita voidaan asioita viedä eteenpäin. Meillä on hyviä yhteistyökäytäntöjä ja toisaalta että meillä on myös tutkittu Toimintatavat on tutkimukseen ja, ja hyvistä käytäntöihin perustuvia. Ja toisaalta myös sitten, että meillä on tämä digitalisaatio-osallisuus, äh, jotka tukevat tätä ihmisten ja äh, kuntailusta omaa roolia. Mä toivon ja uskon, että te kaikki varmaan allekirjoitatte, että tämä on se pohja, johon me pyrimme. Ja tämä on se, mikä meidän tulevaisuuskuva toivon mukaan sitten on. Kun tehdään seuraavia TEA-viisari-arviointeja äh, joskus tulevina vuosina, niin voidaan todeta, että näinhän tämä oli, näin me teimme. Hyvä, kiitos.